בסרטון הזה נלמד לחלק פולינומים. לעתים זה חילוק ארוך באלגברה. תכף תבינו על אנחנו מדברים. אחרי שנעשה מספר דוגמאות. נניח שאנחנו רוצים לחלק את 2x ועוד 4. נחלק את זה ב-2. הנהנו משנים את הערך. אנחנו משנים רק את הביטוי של הערך. אנחנו כבר יודעים איך לפשט את זה. עשינו את זה כבר בעבר. נוכל את ב-2. ואז זה יהיה שווה למה? זה יהיה שווה ל-x ועוד 2, נרשום את זה כך. זה יהיה שווה, ל אם נחלק זה ב-2, זה נהיה x, נחלק את 4 2 זה יוצא 2. אם נחלק 2 ב-2, נקבל 1. זה שווה ל-x ועוד 2. זה די ברור, נכון? בדרך אחרת יכולנו לחלץ את ה-2, ואלה היו מתבטלים. אראה לכם איך לעשות את זה בעזרת חילוק ארוך, שזה מכת מחץ לתרגיל הזה. אך ברצוני רק לכם שזה איננו משהו חדש לגמרי, זה פשוט דרך אחרת לעשות דברים, אך מועיל לביות מורכבות יותר. אם כן, יכולנו לרשום את זה כשתיים, נכנס בשני איקס ועוד ארבע. כמה פעמים? נעשה זה באותה צורה שבה עושים חילוק ארוך מסורתי. נגיד ששתיים תמיד מתחילים עם האיבה הגדול ביותר, השתיים עמידה הגבוהה ביותר, אפשר להתעלה מ-4, 2 נכנס 2 x כמה פעמים? זה נכנס ל-2x כמות של x פעמים. נשים את ה-x בעמדת ה-2, נכון? x כפול 2 זה 2x, ובדיוק כמו בחילוק האורך מסורתי, כעת נחסיר. אם כך 2x ועוד 4 פחות 2x שווה למה? ל-4, נכון? ו-2 נכנס ב-4 כמה פעמים? זה נכנס פעמיים, פעמיים חיובי. נשים את זה במקום הקבועים. אז 2 כפול 2 זה 4. נחסיר ושם יש שערית של 0. זה נראה כמו שיטה מתישה לבעיה, שכבר ידעתם איך לפתור, רק בכמה שלבים. אך כעת נראה שזה תהליך כללי מאוד. אפשר להשתמש בשיטה עבור כל דרגה. של חילוק פולינומיים לכל דרגה אחרת. נראה לכם במה מדובר. נניח שאנחנו רוצים לחלק... x בריבוע ועוד 3x ועוד 6. ב-x ועוד 1. מה אנחנו עושים כאן? נסתכל על העבר בעמדה הגבוהה ביותר, שזה x. נסתכל על העבר בעמדה הגבוהה ביותר כאן, שזה x בריבוע. אפשר להתעלם כרגע מכל השאר. זה מפשט התהליך. כמה פעמים x נכנס ב-x בריבוע? ובכן, x בריבוע חלקי x זה x, נכון? x נכנס ב-x בריבוע, x פעמים. נשים את זה בעמדה, בעמדת ה-x, זה עמדת x או עמדת ה-x בחזקת אחת. לכן x כפול x ועוד 1 שווה למה? אם x כפול x זה x בריבוע, וx כפול 1 זה x, זה x בריבוע ועוד x. וכמו שעשינו כאן, כעת נחסיר, ומה נקבל? זה x בריבוע ועוד 3x ועוד 6, פחות x בריבוע ועוד x. כדאי לזהר, זה מינוס x בריבוע ועוד x, כדי שנוודא שהסימן השלילית, הקיף לכל הדבר הזה. זה x בריבוע פחות x בריבוע, האלה מצטמצמים. ו3x יהיה מינוס x. נשים הסימן כאן. זה מינוס x בריבוע פחות x, רק שיהיה ברור. אנחנו מכסירים את כל זה, זה 3x פחות x שווה ל-2x. ואז נוריד למטה את ה-6x או 6 פחות 0 ולכן זה כלום ולכן 2x ועוד 6. כעת נסתכל על העבר בעמדה הגבוהה ביותר, ה-x וה-2x. כמה פעמים x נכנס ב-2x? פעמיים. כי 2 כפול x זה 2x ו-2 כפול 1 זה 2. לכן נקבל 2 כפול x ועוד 1, זה 2x ועוד 2. אך אנחנו נרצה להחסיר את זה מפה למעלה. נחסיר את זה. במקול מכתוב 2x ועוד 2, פשוט נרשום מינוס או גרים, 2x מינוס 2, ואלה מצמצמים, 6 פחות 2 זה 4, וכמה פעמים x נכנס ל-4? נוכל להגיד 0 פעמים, או שנוכל להגיד ש-4 זה השארית. אם נלצא לשכתב את x בריבוע ועוד 3x ועוד 6 חלקי x ועוד 1, שימו לב, זה אותו דבר כמו x בריבוע ועוד 3x ועוד 6 חלקי x ועוד 1, זה חלקי זה, כעת אפשר להגיד שזה שווה ל-x ועוד 2, זה שווה ל-x ועוד 2 ועוד השארית חלקי x ועוד 1 ועוד 4 חלקי x ועוד 1. זה וזה, זהים למעשה. אם אתם רוצים לבדוק את זה, אם תרצו, לחזור מזה לזה, מה שאפשר לעשות זה להכפיל את זה ב-x ועוד 1, חלקי x ועוד 1 וזה מסתבר. לכן זה יוצא אותו דבר כמו x 2. פשוט נכפיל את זה ב-x 1. K x ועוד 1, זה פשוט להכפיל את זה בזה, ולזה נוסיף 4 חלקי x ועוד 1. עשינו את זה כדי שיהיה לנו מכנה משותף, וכאשר נעשה את החיבור הזה, כאשר נכפיל את שני הבינומים האלה, ואז נחבר את ה-4 הזה, אנחנו מורים לקבל x בריבוע ועוד 3x ועוד 6. נעשה עוד אחד מאלה, זה די כיף. נניח שיש לנו, אנחנו רוצים לפשט x בריבוע, ועוד חמישה X ועוד 4, חלקי X ועוד 4. שוב, אנחנו יכולים להשתמש בחיבור ארוך אלגברי שלמדנו. נוכל לחלק את X ועוד 4 בתוך X בריבוע ועוד חמישה X ועוד שוב, בדיוק אותו תהליך. נסתכל על האיברים ברמה הגבוהה ביותר בשני הביטויים. ה-x נכנס ב-x בריבוע כמה פעמים, זה נכנס בזה x פעמים. נשים זה בעמדת ה, ה שלנו. ו-x כפול x זה x בריבוע. ו-x כפול 4 זה 4x. ואז כמובן אנחנו נחסר את אלה מזה. נשים פה שלילי, ואז אלה מצטמצמים. זה 5x פחות 4x זה x. ו-4 פחות 0 זה 4 חיובי. ו-x ועוד 4, אתם ממש יכולים לצפות מה יקרה, אפשר להגיד x ועוד 4 נכנס ב-x ועוד 4 כמה פעמים, או אם לא הסתכלתם על העברים הקבועים, פשוט תגידו ובכן, x נכנס ל-x כמה פעמים, ובכן פעם אחת ועוד אחד, ואחד כפול x זה x, ואחד כפול 4 זה 4, אנחנו נחסיר את אלה מאלה שלמעלה, לכן זה מצטמצם ואין לנו שערית. פישטנו את זה אלה, זה שווה ל-x ועוד 1, יש עוד דרכים שהיינו יכולים לעשות את זה, יכולנו לנסות לחלץ את המחנה הזה, x בריבוע ועוד 5x ועוד 4 חלקי x ועוד 4. זה אותו דבר כמו מה? יכולנו לחלץ את המונה כ -X ועוד 4 כפול x ועוד 1, ו-4 כפול 1 זה 4, ו-4 ועוד 1 זה 5, וכל זה חלקי x ועוד 4. זה מצטמצם ונשארנו רק עם x ועוד אחד. כל דרך הייתה עובדת, אבל החילוק הארוך, האלגברית תמיד יעבוד, אפילו אם אי אפשר לצמצם את המכנים כך. אפילו עם, את המדעין יש שערית. במקרה הזה לא. זה שווה ל-x ועוד אחד. בואו נעשה עוד אחד כזה רק כדי לוודא שאתם באמת, כי זה ממש ערכת כלים שימושית. נניח שיש לנו... X בריבוע. רק יש אנד זה. נניח שיש לנו שτα임 קפول X בריבוע. אנחנו ממצים את המספרים האלה בspontaneous. אז שτα임 קפول X בריבוע, אפס אחד, עשרים X ו- odd שταים עשר, חל נעשה משהו יותר מאני. רק כדי שיתראו שזה תמיד עובד. נעלה ברמת החזקות מעל הריבוע. נניח שיש לנו 3x בשלישית פחות 2 כפול x בריבוע ועוד 7x פחות 4. והיננו רוצים לחלק את ה-x בריבוע ועוד 1. נמצאתי את זה כרגע. נוכל להשתמש בחילוק ארוך אלגברי כדי למצוא כמה זה יהיה. או מה זה יהיה בצורתו המופשטת. ו-x בריבוע 1 נכנס בדבר הזה. 3x בריבוע. 3x בשלישית פחות 2x בריבוע ועוד 7x פחות 4. שוב, נמצא מהו העבר ברמה הגבוהה ביותר ו-x בריבוע נכנס ל-3 כפול x בשלישית, זה נכנס 3x פעמים, 3x פעמים. אם נכפיל 3x כפול זה, נקבל 3 כפול x בשלישית, לכן זה ייכנס בזה 3x פעמים, נצטרך לשכתב את ה-3x כאן בעבר x זה ייכנס בזה 3x פעמים, פשוט כך. כעת נחפיל. טוב, 3x כפול x בריבוע זה 3 כפול x בשלישית, נכון? ו-3x כפול x בריבוע ועוד 3x כפול 1, יש לנו את 3x כאן. חשוב לשים את זה בעמדת ה-x'ים ונרצה להחסיר אותם ומה יש לנו? מה יש לנו כאשר נעשה זה? אלה מצטמצמים. יש לנו מינוס 2 כפול x בריבוע ואז יש לנו 7x פחות, כרגע החצרנו 0 מכאן, ו7x פחות שלושה x 4x. ויש לנו פחות 4, פחות 4. שוב, נסתכל על העבר בעמדה הגבוהה ביותר, הx בריבוע וה-2 כפול x בריבוע. וx בריבוע נכנס במינוס 2 כפול x בריבוע כפול 2. 2, נשים זה בעמדת הקבועים, 2 כפול x בריבוע זה 2x בריבוע, 2 כפול 1 זה 2, כעת נרצה להחסיר את שני אלה אז נחפיל אותם במינוס 1, או שאלו יהיו חיוביים, שני אלה זה 4x פחות 0 שווה, החליף צבע, זה 4x פחות שווה ל-4x, מינוס 4 מינוס 2, או מינוס 4 2, שווה ל-2. ואז x בריבוע זה ברמת חזקות גבוהות מ-4x, והעמדה הגבוהה כאן, לכן נראה את זה כשארית. את הביטוי הזה נוכל לשכתב כשווה ל-3x-2, זה 3x-2, ועוד השארית שלנו, זה 4-2, כל זה חלקי, x בריבוע ועוד אחד. זהו, מקווה שנהנתם כמוניים.